Λυσία λόγος κατά του Ερατοσθένη, ενός από τους τρία κοντατυράννους, εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Τρίτο μέρος. Να σας διαφωτίσω όμως εν συντομία και σχετικά με τον θυραμένη αλλά Σας παρακαλώ να με ακούσετε για χάρη δική μου και της πόλης και μη σχηματίσει κανείς την εντύπωση σας ασχολούμαι με κατηγορίες κατά του θυραμένη τη στιγμή που κατηγορούμενος είναι ο ερατοσθένης. Γιατί έχω πληροφορίες ότι στην απολογία του ετοιμάζεται να πει πως ήταν φίλος εκείνου και συμμετείχε στις ίδιες πράξεις. Ωστόσο φαντάζομαι πως αν κυβερνούσε μαζί με τον Θεμιστοκλή θα προσποιούνταν ότι είχε σκιστεί για να οικοδομηθούν τα τείχη αφού το ίδιο έκανε με τον Θεραμένη για να κατεδαφιστούν. Γιατί δεν νομίζω πως είναι ίσης αξίας αυτοί οι δύο, ο πρώτος τα οικοδόμησε παρά τη θέληση των Λακεδαιμονίων ενώ αυτός τα γκρέμισε αφού προηγουμένω εξαπάτησε τους πολίτες. Προέκυψε λοιπόν για την πόλη το αντίθετο από αυτό που θα ήταν λογικό. Κανονικά δηλαδή θα έπρεπε να εκτελεστούν και οι φίλοι του θειρασμένοι, εκτός και αν κάποιο συνέβαινε να ενεργεί αντίθετα από αυτόν. Ωστόσο, τώρα βλέπω ότι οι απολογίε αναζητούν στήριγμα αυτών και ότι όσοι ήταν μαζί του προσπαθούν να τον τιμήσουν, λε και πρόσφερε του κόσμου τα καλά και όχι πω ήταν υπεύθυνο μεγάλων συμφορών. «Μα αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνο για την προηγούμενη ολιγαρχία, γιατί ήταν εκείνος που σας παρέσυρε να προτιμήσετε το πολίτευμα των τετρακοσίων». Ο πατέρας του που ανήκε στο σώμα των 10 νομοθετών παρέμεινε στα καθήκοντά του, ενώ ο ίδιος επειδή η στάση του προς τον νέο καθεστώς θεωρήθηκε ευμενή εκλέχθηκε από αυτού τους στρατηγού. Και όσο κατήχε το αξίωμα ήταν πιστός το καθεστώς. Όμω, όταν άρχισε να βλέπει πόσο κάλεσχρο και κάποιοι άλλοι κέρδιζαν έδαφο ενώ από την άλλη μεριά ο λαό σα αρνιόταν πια να πειθαρχήσει αυτούς, αυτού, τότε σπρογμένο από το φθόνο του για εκείνου και από το φόβο του που προκαλούσατε εσεί, συνέπραξε με τον αριστοκράτη στην κατάλυση του καθεστώτος. Και επειδή ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι είναι πιστό στο λαό σα, κατηγόρησε τον αντιφώντα και τον αρχεπτόλεμο παρόλο που ήταν στενή φίλη του και τους οδήγησε στο θάνατο. Έτσι έφτασε σε τόση αναντρία ώστε για την αφοσίωσή τους εκείνο το καθεστώς, οδήγησε εσάς στην υποδούλωση και ταυτόχρονα για την αφοσίωσή τους εσάς εξόντωσε τους φίλους του. Την περίοδο τώρα που κατήχε αξιώματα και ήταν μέ στις τιμέ, ενώ αυτός ο ίδιος υποσχέθηκε πως θα σώσει την πόλη, αυτός ο ίδιος ήταν που την κατάστρεψε, λέγοντας πως είχε συλλάβει μια ιδέα καταπληκτική και ανεκτίμητη. Υποσχέθηκε ότι θα πετύχει ειρήνη χωρίς ούτε ανταλλάγματα να δώσει ούτε τα τείχη να κατεδαφίσει ούτε τα πλοία να παραδώσει. Γι' αυτά όμως δε θέλησε να μιλήσει σε κανέναν, ζήτησε μόνο να του δείξετε εμπιστοσύνη. Και εσείς άντρες Αθηναίοι παρόλο που η βουλή του Αριού Πάγου κατέβαλε προσπάθειες σωτηρίας, παρόλο που ήταν πολλοί αυτοί που διαφωνούσαν με το θυραμένοι, παρόλο που ξέρετε οτι οι άλλοι άνθρωποι φιλάνε μυστικά από τους εχθρούς τους, ενώ εκείνος αρνήθηκε να αποκαλύψει αυτά που σχεδίαζε να πει στους εχθρούς, εντούτοις εμπιστευτήκατε σε αυτόν την πατρίδα, τα παιδιά σας, τις γυναίκες και τους ίδιους σας τους εαυτούς. Ωστόσο αυτός δεν έκανε τίποτα πόσα υποσχέθηκε. Και είχε τόσο πολύ με στο μυαλό του ότι πρέπει η πόλη μα να συρρικνωθεί και να εξασθενήσει, ώστε σας έπεισε να κάνετε πράγματα που ούτε εχθρό κανένα δεν τα διανοήθηκε ποτέ. Και ούτε κανεί από του πολίτε τα φαντάστηκε. Δεν ήταν οι λακεδαμόνοι που τον πίεσαν, παρά αυτός ο ίδιος δεσμεύτηκε απέναντί του να γκρεμίσει τα τείχη που προστάτευαν τον Πυρεά και να καταλύσει το υπάρχον πολίτευμα γιατί ήξερε οτι αν δε χάσετε και την τελευταία σας ελπίδα δεν θα αργήσετε να τον τιμωρήσετε. Και το χειρότερο άνδρες δικαστές δεν άφησε να συγκληθεί η εκκλησία του δήμου παραγωνιζόταν να την καθυστερήσει μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή που θα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους οπότε και κάλεσε τα πλοία που ήρθαν από τη Σάμμο με τον Λύσανδρο και εγκαταστάθηκε εδώ το στρατόπεδο των εχθρών και τότε με δεδομένη αυτή την επικίνδυνη κατάσταση και μολονότι ήταν παρόντες ο Λίσανδρος, ο Φιλοχάρης και ο Μιλτιάδης συγκάλεσαν την εκκλησία του δήμου με θέμα τον τρόπο διακυβέρνησης για να μην τους εναντιωθεί μήτε να τους φοβερήσει κανένας ζήτορας. και εσείς έτσι να μην επιλέξετε αυτά που ήταν συμφέροντα για την πόλη αλλά να ψηφίσετε όσα εκείνοι προέκριναν σηκώθηκε τότε ο Θηραμένης και σα συμβούλεψε να αναθέσετε τη διακυβέρνηση της πόλης σε 30 άντρε και επιχειρηματολογούσε υπέρ του τρόπου διακυβέρνησης που είχε ακολουθήσει ο Δρακοντίδης. Εσείς όμως παρόλο που η ψυχική σας διάθεση ήταν τέτοια αρχίσατε να φωνάζετε αρνούμενοι να τα δεχτείτε αυτά. Γιατί καταλαβαίνατε ότι εκείνη την ημέρα συνεδριάζατε για την υποδούλωση ή την ελευθερία σας και τότε ο Θηραμένης, άντρες δικαστές, είπε «Μάρτυρες μου εσείς οι ίδιοι, οτι αδιαφορεί για τις φωνές σας, γιατί ξέρει πως είναι πολλοί οι Αθηναίοι που παίρνουν το μέρος του, και γιατί όσα λέει είναι σύμφωνα με τις απόψεις του Λύσανδρου και των Λακεδαιμόνιων γενικότερα». Αμέσως μετά σηκώθηκε ο Λύσανδρος και ανάμεσα στα άλλα, είπε «Και ότι σας προφυλάσει κατά παράβαση των σπονδών». Και ότι η απόφασή σα δεν θα είναι ουσιαστικά για τον τρόπο διακυβέρνησης, αλλά για την ίδια σας τη σωτηρία, αν δεν κάνετε αυτά που σα προτείνει ο Θηραμένη. Τότε, από όσου παρευρίσκονταν στη συνέλευση, αυτοί που ήταν άντρε, τίμοι και γενναίοι, λογαριάζοντας το μέγεθος της στρατιωτικής απειλής και το αδιέξοδο που υπήρχε, παρέμειναν εκεί χωρί να παίρνουν μέρο στι διαδικασίε και άλλοι έφυγαν αμέσω, έχοντας τουλάχιστον τη συνείδηση ότι δεν ψήφισαν κανένα κακό ισβάρος της πόλης. Μονάχα λίγοι, αχροίοι και απερίσκεπτοι ενέκριναν με ανάταση της Χειρός τις άνωθεν εντολές, γιατί είχαν ειδοποιηθεί να εγκρίνουν με ανάταση της Χειρός δέκα άτομα που υπέδειξε ο Θυραμένης, δέκα που επέβαλαν οι εγκάθετοι επίτροποι και δέκα από τους παρόντες. Τόσο ξεκάθαρα δηλαδή έβλεπαν την αδυναμία τη δική σα και γνώριζαν τη δύναμη τη δική του, ώστε είχαν προβλέψει όσα επρόκειτο να διαδραματιστούν στην Εκκλησία του Δήμου. Και γι' αυτά δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα, αλλά εκείνον. Γιατί όλα όσα έχω πει εγώ τα έλεγε ο ίδιο στη Βουλή των Τριάκοντα, κατά τη διάρκεια τη απολογία του, όταν παραπονιόταν στου εξόριστου γιατί εξαιτία του επέστρεψαν. Ενώ δεν αυτού και όταν παραπονιόταν επίσης σε όσους συμμετείχαν στο καθεστώ των Τριάκοντα, γιατί του επεφίλασαν τέτοια αντιμετώπιση, ενώ ο ίδιος τους είχε εξυπηρετήσει, κάνοντας όλα όσα είχαν γίνει με τις συγκεκριμένες μεθόδους που έχω αναφέρει και παρόλο που τους είχε δείξει εμπράκτος και πολλές φορές την αφοσίωσή του και είχαν κι αυτοί δεσμευτεί απέναντι του με όρκου. Και ενώ λοιπόν είναι υπεύθυνο για τόσα, και ακόμη περισσότερα εσχρά εγκλήματα, άλλα μεγάλα και άλλα μικρότερα, τόσα στο απότερο παρελθόν όσο και στο πρόσφατο, θα έχουν το θράσος να εμφανίσουν τους εαυτούς τους ως φίλους του. Τη στιγμή που ο Θυραμένης δεν δολοφονήθηκε επειδή αγωνιζόταν για το δικό σας καλό, αλλά επειδή πλήρωσε για τη δική του φαυλότητα και δικαίως τιμωρήθηκε στην περίοδο τη ολιγαρχίας, γιατί την εγκατέλειψε από ένα σημείο και μετά δίκαια λοιπόν θα τιμωρούνταν και τώρα που έχουμε δημοκρατία, γιατί σας έκανε υποχήριό του δυο φορές, και αυτό επειδή περιφρονούσε αυτά που είχε, ενώ επιθυμούσε αυτά που του έλειπαν, και έτσι ενώ είχε την καλύτερη φήμη, κατέληξε δάσκαλος φρικτότατον πράξεων. Αρκετές είναι αυτές οι κατηγορίες μου για τον Θυραμένη, ωστόσο έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή, που πρέπει να μην υπάρχει μέσα στην ψυχή σας καμιά συγγνώμη, κανέ τώρα κρατάτε την ευκαιρία στα χέρια σας για να τιμωρήσετε τον αιρατοσθένη και όχι όταν πολεμάτε να είστε πιο γενναίοι απ' τους εχθρού σα, ενώ όταν αποφασίζετε με την ψήφο σας να δηλιάζετε. Και να μην τους λέτε και ευχαριστώ για αυτά που λένε ότι θα πράξουν στο μέλλον, αντί να οργίζεστε για όσα έκαναν στο παρελθόν. Και ακόμη όχι όταν οι τριάκοντα δεν ήταν εδώ να σκέφτεστε πως θα τους εκδικηθείτε, ενώ τώρα που τους έχετε στο χέρι να τους αφήσετε. Και ούτε νά προσφέρετε στους εαυτούς σας βοήθεια χειρότερη από αυτήν που σας χάρισε η τύχη η οποία τους παρέδωσε στην πόλη. Έχουν διατυπωθεί οι κατηγορίες κατά του ερατοσθένη και των φίλων του, στους οποίους θα προσπαθήσει να βρει στήριγμα και που μαζί τους τα έχει κάνει αυτά. Όμως η πόλη δεν διεξάγει μία δίκη με τους ίδιους όρους που εφάρμοζε ο ερατοσθένης. Αυτός ήταν ο ίδιος κατήγορος και ο δικαστής των πολιτών που δικάζονταν, ενώ εμείς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μία διαδικασία όπου ακούγονται εξίσου τόσο οι κατηγορίες όσο και η απολογία. Επιπλέον αυτοί δολοφόνησαν χωρίς δίκαιοι ανθρώπους που δεν διάπραξαν κανένα αδίκημα, ενώ εσείς ασκείτε το δικαίωμα σα, να δικάσετε σύμφωνα με τον νόμο αυτούς που οδήγησαν την πόλη στην καταστροφή. Που και παράνομα να θέλετε να του τιμωρήσετε, θα σα ήταν αδύνατο να βρείτε ποινή αντάξια των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει ει βάρο τη πόλη. Γιατί, ποια τιμωρία θα ήταν αντάξια των πράξεών του. Αν καταδικάσετε σε θάνατο του ίδιου και τα παιδιά του, μπορεί αυτό να δώσει ικανοποίηση σε εμά που μα σκότωσαν δίχως δίκη, του πατέρε, του γιου και τα αδέρφια. Αλλά, βέβαια, αν του δημεύσετε τα χρήματα που έχουν φανερά. Αυτό θα ήταν καλό για την πόλη από την οποία έχουν αρπάξει πολλά όπως και για τους πολίτες που λειλάτησαν τα σπίτια τους. Λυσία. <συσίλυντα> λόγος κατά του Ερατοσθένη, <συσίλυντα> ενός από τους τρία τυράννους <συσίλυντα> εκφωνήθηκε από τον ίδιο το Λυσία. <συσίλυντα> Εκφωνητής <συσίλυντα> Γιώργος Πητροπογιανάκης. Τέλος τρίτου μέρους.